Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Qafqaza şeyha Hacı Allahşükür Paşazadədən maraqlı sözlər. Azərbaycanda saxda molla problemi var deyərək sensasyon açıqlama verib. Azərbaycanda saxda molla problemi var, yalançı mollaların fəaliyyət göstərdiyini görürük. Bunu Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə deyib. O, qeyd edib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində qeydiyyata alınmayan, icazəsi olmayan insanlar Molla Paltarı qeyni fətva verirlər və bu ciddi problemdir. Faktika olaraq, bu, qanun pozunçudur. Bizim tərəfimizdən təyin edilməyən insanların dini mərasindən aparılmasının qarşısı alınmalıdır və bu istiqamətdə iş gedir. Mən dini qurumlarla iş üzrə dövət komitəsindən də xaiş edərdim ki, bu işdə bizə kömək etsin. Başnazır qaydalarda dəyişiklikdir. Nazirlikdən açıqlama verilib baş Başnazir Novruz Məhmədov Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına verilən ipoteka krediti, o cümlədən güzəşdi ipoteka krediti üzrə borclananların aylıq məcmu gəlirinin hesablanması qaydasında dəyişiklik edib. Belə ki, qaydalarda müxtəlif maddələrdə işlədilən Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin sözləri Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun sözləri ilə əvəz edilib. İfşal olunan general danışmağa başlayıb, hər kəsin adını söyləyəcəyini bildirib. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində gömrük orqanlarının 10 əməkdaşının fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər prokurorluq orqanlarına göndərilib. Bunu Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Fuad Qasımov gömrük orqanlarının işində şəffaflıq və hesabatlılıq mövzusunda ixtimai müzakirələr zamanı deyib. Onun sözlərinə görə daha 7 əməkdaşın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq İdarəsinə yönəldilib. İntizam məsuliyyətinə peşəkar öhdəliklərinin icrası zamanı pozuntulara yol vermiş 209 gömrük əməkdaşı cəlb olunub. Onlardan 10 nəfəri gömrük orqanlarından uzaqlaşdırılıb, 2 nəfər tutduq azad edilib. 1 əməkdaşın vəzifəsi 5 nəfərin rütbəsi azaldılıb. Gömrük orqanlarının 47 əməkdaşına xəbərdarlıq və şiddəti töhmət verilib. 114 nəfər töhmət alıb, 30 nəfərə xəbərdarlıq verilib. Bakıda yol polisinin anədən ürəy tutub və aptekin qarşısında keçinib. Bu gün səhər saatlarında Dövlət Yol Polisinin Qara Dağ stansiyalar postunun əməkdaşı 1968-ci il təvəllüdlü polis serjanı Əşrəf Ağagül oğlu Orucov qəfili ürək tutmasından dünyasını dəyişib. İşdən çıxıb yaşadığı Xırdalan qəsəbəsinə çatan Əşrəf Orucovun ürəyində qəfili ağrı baş qaldırdığı üçün yaxınlıqdakı aptekdən dərman almaq istəsə də, elə aptekin qarşısında dünyasını dəyişib. Əşrəf Orucov bu gün anadan olduğu Biləsuvar rayonuna torpağa tapşırıldı. Dərman mafiyasına görə işdən çıxarılan generalın yerinə yeni təyinat olub. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytenantı Səfər Mehdiyev hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə yeni rəis təyin edilməsi ilə bağlı əmr imzalayıb. Unikal orda istinadə məlumat veririk ki, Səfər Mehdiyev hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinə Gömrük Xidməti Polkovnik Leytenantı Bəhruz Quliyevi rəis təyin edib. Xəbər hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl dərman mafiyasına görə hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi General Dolayət, işdən çıxarılıb. Bu qədər. Sav olun, salamat qalın.